مرحبا باللي شرف هلابه بعد هل اللي بزني السحابه مرحبا هيل ذهن الفرح الفرح في لفاكم يزيدي وش نعبر باحلى الليالي يا طلال الف يا غالي فرحتك يا الغلا تسر حالي يا بعد قلبي وانت رصيدي فيك جعل فلك وحظك سعيد يا طلال جاك قافل جزيله بسم امك على لحن وشيله انطلاقه الكريمه الاصيله اساسها ساسع عز ودي في خوات العريس احلى طله اللبس بسعدي والله يا غلا الروح والحب لكنها العرس هو يوم عيدي زادكن ربي محبة فريدة من غلاك ان كتبت القصيدة يا سلام الله أقوله وعيده طبي جني الثمر والحصيد يا شداء انت أحلى شهد زين ما في نظيره ايه هو الريف قمره سفيره زينك والله انه فريدي البلد جعل عنه بعيدي باذن رب السماء والعبيدي وما في هالليلة في قيد ويا هلا بكل قريب وبعيدي مرحبا باللي شرف هلا بعد دماغ هل مزن السحابة أرحب أهل بهل القرابة الفرح الفرح في لفاكم يزيد وش نعبر بحل الليالي يا طلال ألف مبروك يا غالي فرحتك يا الغلا تسر حالي يا بعد قلبي وتر صيدي طبي الريم والملعب أهلك وفرحي يا الغلا بين أهلك الحلا فيك والطيب أصلك جعل فالي يا سعيدي يا طلال جاك قفل جزيله بسم امك على لحن وشيله ان الكريمه هالاصيلة صيله ساس عز جودي في خوات العريس احلى طله لبسه اللبس عيدي والله يا غلا روح والحب كله انها العرس ويوم عيد زادك من ربي محبه فريده من غلاك كتبت القصيده يا سلام بجنيا الثمر والحصيد يا شذا انت احلى امير وفي شهد زين ما في نظيره يهوى الريف قمره سفيره والله انه فريدي البلا جعل عنه بعيد باذن رب السماء والعبيدي وما يذكر في قيد هالليلة في فقيدي ويا هلا بكل قريب وبعيد Thank <laughs>